حتی شنو کی معلوم باشه <متصفح> خودمو نشون میدم فقط با چند تا کار انجام بدی شهر. هر کاری بگم انجام بدی؟ ب بگو نهوش کاره چیه صدت هست آنه صده من نیست چرا چرا احط دوست دیگه تو دو کنم؟ وایسا اون چهار پشت سرت هست به سخت هسته پشت سرت چگاه کنمشون؟ بردار یکی شروع بلن، بلن تر صحابه اتان صحابه نمیم یکی شروع نه هست بیزن مستارم. من اینطوری دوست دارم، حالا بعدش هرچی تو بخوای خیلی خیلی مساره یا یعنی اینچین مسلم بدم دوستم دوست خب اول هرچی که تو بگی بعدش هرچی که من بگم دیگه اول تو این کارو بکن، من اینجوری خیلی دوست دارم واقع. نه، حال نمو با این شبه یه دقیقه. نه یه دقم نه ده یه برگرد نه نه سلام علیکم پس زن دیگه آسیه خیلی من مشکل هم خوشم نمیاد خب بزن تو دیگه هر چی من بگم باید گوش دیگه تو بزن بگو یا حسین بعدش هر چی تو بگی یه چیز دیگه بگو انجام بده خب بگو یا علی که به فقط خب تو یه بار بزن دیگه حالا بخواد چه من؟ نه نه نه نگاه کن ساعت 9-10 ترمان موقع بیا خب تو الان حالا این انجام بده من اون موقع میام اگه انجام بده میام به خدا می نه خب کشی مثلا یک چی این همه کاره ای یه نوشب یه نوشبه رو دیوان شما کنم رو برید رو کیرت مثلا هم. آه بردن روش نه نشابه کجا بیانم چیزی یه چیزی بود روی دیوار که سیاهه. اونا سرکه یکیم بس ای ها این دیر من کیه اونم دوستم منتظره که من یه کار بریت بگم بعدشون اون بگم بگه با تو کنار کناره نمیام ها رفیق بیا کار بگه خب بعد دیگه یه نه اونم اونم دیگه بیا من کنار بیا نه نه نه با من من توی دارم تو خیلی جذابی جدی میگم مخوای مخواه منو بزنی نه چهتی کم حالا چهتی کم شد خوب مثلا ندانم، یادم نه تو خیلی جذابی جدی میگم. جدی؟ اما سرکه میدونم. نمی دونم. وصی، وصی من خب سرکه بهشون می... <تصفح> هم کیف گینم بگیره خب دور میو یه نه؟ یعنی به خاطر این کارایی که میکنی که اونجا بودم شیرت میدادم چرا؟ دیگه خب حالا تو دستات رو به سرگر میشه من خیلی خوشه خب این سرکه ها رو یه انگوره رو فشورده سازی می کنن. این سرکه به این گرم قیمتی رو من بردم دستانو بشنام خب یه زرک خب با این دست من هست راسته این دست به من جز هوا چیزی دیگه لمس نمیکنه. <تصفيق> خب من کنجام نمی دهد دقلیه که اون چالیسی ها رو بردم برمیدارم میذارم تو دیوا. یا این دیوا. یا. بس بس عادت. بس از بس عادت. با چی بگویم؟ یه زیک بگم مثلا بگو یا علی. اینو بگو تو رو خدا. اسم تو چیه؟ ساریا. بزنی؟ به خاطر من تو بزن دیگه کلا دوبار بزن خیام باید هم سطح در من دفنیستم دیگه شما شان دیگه اون چیز قرمزه چیه پشت سرت <laughs> <چیه laughs> اون حرفشو نذار چیه پاروه باسه او با پردار دیدم تو سر تو میدن سر اون رفیقت که او مرداره نگاه میکنه آب میشه، آن هم میشه اگه با پارو میزنم خشنی تو بسر بس میخو خیلی میخواه به خیلی خدا وکیلی جمس آبید میگم؟ میتونم جمس آبید؟ برزش من یعنی یه دا خودم سمیه. تیمشی ما تیم محلال بازی کنید با بچه تو خیامو فوتبال بازویم رو بردار بکش به زمین اون پارو شها کنه؟ باش زمینو تمیز بود باش شها کنم پارو نفرمی کن بابا نه, نه مثلا باید دیگه انجام این حس مسئولیت طبیعی رو من خب میتونی بری تو حیا بابا اشتباه رو دیگه خوبی کنیش تو هاییی بگی نه پور پش پیرخس دیدن دیگه نه نه پش نه تو بهتره دیگه به نظرم شوادم هست خیلی دور میدونم دور منو کار اینجا اون شنو ورده تو شنو کی معلوم باشه داره خب من الان مثلا هرچی باید هم هم توی چی بگم دیگه تحت شنا دیگه میگم دخت شنا شهنه برو یاد من اتواشن برو من ایسای شیش میشه شی کنایتونی؟ این پاشه با پارو بزن پاشه پارو با بزن به دیوار بیمین بمین چی کاشا آشه لاشه این نداره تو پاشه پارو با... بزن به دیوار همینو بزنم آره بزنم به کمات بزن پارو خوب نگاه